Отець глава Української греко-католицької церкви відвідав із душпастерським візитом Кропивницький. Зокрема, побував у обласній клінічній психіатричній лікарні. Саме сюди раніше направили одну зі швидких, яку церкві передали вірні з Австрії. Блаженіший Святослав поспілкувався із керівництвом та персоналом лікарні. У нас є паліативна амбулаторна допомога, виїзна бригада, мультидисциплінарна бригада з надання психіатричної допомоги також виїзна, це амбулаторно-поліклінічний прийом. Окрім того, ми створили мультидисциплінарну таку психологічну команду, яка повинна співпрацювати з Міністерством ветеранів, так ми внесемо в реєстр, для надання допомоги військовослужбовцям, а членам їх родини. Блаженний Святослав поділився з медиками планами Української греко-католицької церкви, зокрема у сфері лікування духовних і психологічних ран війни, та попросив у лікарів підтримки. Бу дуже часто, знаєте, от ті люди, які страждають на посттравматичні стресові розлови, чи мають ну, проблеми ментального здоров'я, ну, вони мають або упередження, або не знають, як правильно повестися в тих ситуаціях. І здебільшого вони звертаються до священників. І ось тепер, коли ми зрозуміли масштаби цієї травми, ми вирішили на рівні нашого синоду, щоб кожен наш священник пройшов сертифікатну програму, такої невідкладної психологічної допомоги. Окрім такої програми, такої перепідготовки нашого духовенства, ми ще мріємо у кожній нашій єпархії такий е, центр лікування ран війни, щоб там можна було зробити доступну от, е, психологічну допомогу людям. І очевидно, що співпраця е, теж і е, з вами, спеціалістами з ментального здоров'я, я думаю, вона буде ключ ключовий